בעולם העסקים יש מעט מאוד מקומות לטעויות, אז בואו לא נתבלבל. לימודים מיוחדים במנהל עסקים עם התמחות בחשבונאות יסללו כנראה דרך למגוון תפקידים ומשרות רחב מאוד בארגונים עסקיים וציבוריים. פרופסור ירון זליחה שהוא החשב הכללי באוצר לשעבר, וכיום דיקן הפקולטה למנהל עסקים בקריאה האקדמית אונו יסביר זה. שלום לפרופסור ירון זליחה. פרופסור זליחה, בעולם הרחב הזה של ניהול בכלל, מנהל עסקים שאנשים לומדים, הנושא של ניהול פיננסי או ניהול כספים הולך ותופס תאוצה בלתי רגילה. אתה יכול בריף על הנושאים שמרכיבים את כל הנושא הזה של ניהול כספים? תראה, העולם הפיננסי הולך משקל גדול מאוד בכלכלה הישראלית כמו שהוא בכלכלה העולמית. מאות אלפי משרות בתוך מה שאנחנו קוראים העולם הפיננסי. כתוצאה מכך, בתוך העולם הזה יש התמחויות שונות שאנחנו מנסים לבנות להם בסיס משותף. אז בנינו תוכנית לימודים שנותנת לך את שאר הכניסה טוב ביותר לתוך העולם הפיננסי, ומתוכה אתה יכול לצמוח להכשרות ספציפיות ולסיים את הלימודים האקדמיים שלך כחשב סחר, כמבקר פנים מוסמך, כיועץ השקעות, כרואי חשבון וכן הלאה וכן הלאה. פרופסור, זריך, העולם העבודה מבקש היום מהבוגרים של התיארים גם תעודות של הסמכה וניסיון. איך אתם מטפים בנושא הזה של תעודות פרקטיות, תעודות מוסמך ומקצועות השונים שהזכרת? אנחנו מאפשרים לך כבר בתום השנה השנייה לבחור באיזה אחת או יותר מהתעודות הבאות אתה מעוניין. בתעודה של חשב שכר מוסמך, האם אתה מעוניין בלהיות מנהל חשבונות? האם אתה מעוניין האם אתה מעוניין להמשיך ולהיות גם רוי חשבון? את כל הליך ההכשרה אנחנו מבצעים אצלנו. איפה ישתלבו הבוגרים של התוכנית הזאת ואיך באמת אתם עוזרים להם למצוא את מקומם בתוך עולם ראשית, תוכנית הלימודים נבנתה ומועברת על ידי מרצים מישהו כעבודה. כלומר, להכשיר את הסטודנט למה בדיוק צריכים, לא רק דברים תיאורטיים שנלמדים באקדמיה. מעבר לכך, יש לנו גם יחידת הסמה מאוד גדולה שרוב זמנה, ולהשים את הבוגרים שלנו בתוך מקומות עבודה. במקומות עבודה בנקאים, בחברות ביטוח, בבתי השקעות, במשרד רואי חשבון, וכן הלאה וכן הלאה. אז כספים, חשבונאות, מימון ושוק ההון, הם שלוש רגליים שעולם הפיננסים כולו עומד עליהם. כדאי מאוד ללכת על הרגליים האלה כדי להגיע לצמרת הכלכלית. אתם מוזמנים לעשות את הסעד הראשון.